હિરોશીમા અને નાગાસાકીના ધ્વંસ પછી તમામ સંદર્ભ બદલાઈ ગયા શરણાગતિ પછી જાપાને 4-5 વર્ષ સુધી અમેરિકાના પગ તળે કકડાટ કર્યો આ કારણ હતું કે નેતાજી અને આઝાદ હિંદ ફોજનો રોચક ઇતિહાસ વર્ષો પછી ટોક્યોના આર્કાઈવ્સમાં પડેલી ધૂળ એકઠી કરતો હતો નવેમ્બર ઓગણીસો પિસ્તાલીસમાં દિલ્હીના લાલ કિલ્લામાં આઝાદ હિંદ ફોજના અજમાયશથી નેતાજીની ખ્યાતિ અવર્ણનીય રીતે વધી અને તેઓ લોકપ્રિયતાના શિખરે પહોંચ્યા સુધી રાખવામાં ગર્વ અનુભવ્યો હતો દરેક ઘરમાં રાણા અને છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ જોડી પર નેતાજીની તસવીર પણ દેખાવા લાગી આઝાદ હિંદ ફોજ દ્વારા ભારતને અંગ્રેજોની જુંગાલ બ્રિટન ને ખાતરી થઈ ગઈ હતી કે ભારતમાં હવે ભારતીય સેના નું શાસન નહી રહી શકે અને તેમની પાસે ભારતને મુક્ત કરવા સિવાય બીજો કોઈ વિકલ્પ ન હતો આઝાદ હિંદ ફોજ સિવાય વિશ્વના ઇતિહાસમાં એવો કોઈ દાખલો નથી કે જ્યાં ત્રીસ પાંત્રીસ હજાર યુદ્ધ કેદીઓ પોતાના દેશની આઝાદી માટે આટલી શક્તિશાળી લડાઈનું આયોજન કર્યું હોય આઝાદી પહેલા વિદેશી શાસકો નેતાજીની શક્તિથી ડરતા હતા ત્યાં આઝાદી પછી દેશી શાસકો તેમના વ્યક્તિત્વ અને કાર્યોની જનતા પર અદમ્ય અસરથી ડરતા હતા આઝાદી પછી સ્વાતંત્ર્ય વીર સાવરકરે દેશના ક્રાંતિકારીઓનું સંમેલન આયોજન કર્યું હતું બોઝની પોતાની કરન્સી પણ હતી તેમને આઝાદ હિંદ ફોજ ની રચના કરી ત્યારે દરેક જગ્યા ફંડ માંગવામાં આવ્યું હતું એક લાખ સુધીની નોટો પણ તેમાં છાપવામાં આવતી હતી ત્યારબાદ જાપાનની અંદર સેનાનો વિલય થતા ભારતની અંદર કરવા માટે ઇંગ્લેન્ડના રાજા જ્યોર્જ પંચમ અને મહારાણી મેરી પણ ભારતમાં હાજર હતા ઇન્ડિયા ગેટની પાછળ જ છત્રીમાં પંચમ ની મૂર્તિ લગાવવામાં આવી હતી જે મૂર્તિ સીધી રાષ્ટ્રભવન પર નજર નાખતી હતી कही के पर पर ते हटा दे नेता सुभाष चंद्र बोस लगा हाल में आ मूर्ति तैयार थी ત્યાં સુધી સુભાષચંદ્ર બોઝની હોલોગ્રાફિક મૂર્તિ દેખાશે જેનું અનાવરણ વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ત્રેવીસ જાન્યુઆરીના રોજ કર્યું છે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા સંસદમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે દેશના સપૂત શ્રી સુભાષચંદ્ર બોઝની પ્રતિમા ત્યાં મૂકવામાં આવશે તેમજ સુભાષચંદ્રના પરપોતાએ વડાપ્રધાન પાસે એવી માંગ કરી હતી કે ભારતની ચલણી નોટોમાં ગાંધીજીની જગ્યાએ સુભાષચંદ્ર બોઝનો ફોટો મૂકવામાં આવે હાલમાં જાહેર કરી દેવાયું છે કે દિલ્હીના ઇન્ડિયા ગેટ પાસેની ખાલી છત્રીમાં નેતાજી સુભાષ ચંદ્ર પ્રતિમા મૂકવામાં આવશે આમ દેશના સપૂત એવા નેતાજી દેશ માટે ખુબ સારા કાર્યો કર્યા છે તેથી તેમને સન્માનિત કરવા જોઈએ